Κάποιοι λένε ότι στο δικτυακό marketing μόνο όσοι είναι στην κορυφή βγάζουν χρήματα, ενώ όσοι είναι χαμηλά δεν κερδίζουν τίποτα. Πρόσφατα, διάβασα ότι ο αιτήσιος μισθός, τα ετήσια έσοδα του γενικού διευθύτη της Apple, του Tim Cook, είναι 125 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αιτήσιος μισθός ενός υπαλλήλου σε ένα κατάστημα της Apple είναι περίπου 38.000 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή, ο υπάλληλος κερδίζει 2.500 φορές λιγότερα ό,τι κερδίζει ο διευθυντή και πόσοι είναι οι διευθυντέ τη Apple, μόνο ένα. Πόσοι μπορούν να γίνουν διευθυντέ στην Apple μόνο ένα κάθε φορά. Στο δικτυακό μάρκετινγκ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κορυφή και οι δυνατότητε να φτάσει κάποιο εκεί είναι ανοιχτέ για όλου. Ακόμα και για κάποιον που γράφει και αυτέ. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στον ισχυρισμό ότι μόνο όσοι είναι στην κορυφή κερδίζουν χρήματα στο δικτυακό marketing. Γεια σα είμαι ο Θοδωρή του βιβλίου Ακαταμάχητο του GreekCoach.gr και του προγράμματο Επαγγελματίας του μέλλοντο στο futureport.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριο στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή παντότα στο κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Αυτοί που είναι στην κορυφή κερδίζουν όλα τα χρήματα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν βγάζουν τίποτα ή τουλάχιστον βγάζουν ελάχιστα. Αυτή είναι μία από τι πιο συχνές αντιρρήσει που ακούω για το δικτυακό marketing, για το MLM. Μπορεί να το έχετε διαβάσει σε κάποιο site, ή να το έχετε δει σε ένα βίντεο ή να το έχετε ακούσει από κάποιον, ωστόσο αυτό ο ισχυρισμό είναι, είναι απλά, είναι απλά λάθος. λάθο. Και σήμερα θα σα δείξω γιατί αυτό ο ισχυρισμό είναι τελείω λάθος. Η πρώτη ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι στην κορυφή. Η αυτοί που βρίσκονται πάνω-πάνω. Το ερώτημα είναι στην κορυφή από τι. Πάνω-πάνω από τι. Πιθανό να σκεφτήκατε στην κορυφή τη εταιρεία, σωστά. Αυτό σκέφτονται οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι έτσι. Στην εταιρεία που συνεργάζομαι, έχω το 4ο μεγαλύτερο δίκτυο. Την ημέρα που ξεκίνησα, σε όλη την εταιρεία ήμασταν περίπου 30 άτομα. Όταν έκανε την εγγραφή μου, ήμουν στην κορυφή του τίποτα. <laughs> δεν ξεκίνησα διαφορετικά από το πώ ξεκίνησε οποιοδήποτε άλλο στο δικτυακό marketing. Όταν ξεκινάτε, είστε στην κορυφή του τίποτα. Δεν είστε στον πάτο, αλλά είστε στην κορυφή του τίποτα. Είναι η δική σα επιχείρηση και βρίσκεστε στην κορυφή τη επιχείρησή σα. Αλλά ξεκινώντα, δεν έχετε ακόμα άτομα στο δικτύό σα. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να καταλάβετε. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα κάνετε στη συνέχεια. Θα καθίσετε στην κορυφή του τίποτα και θα κάνετε τίποτα, ή θα σηκώσετε τα μανίκια σα και θα αρχίσετε να χτίζετε και να παράγετε και να μαθαίνετε και να εξελίσσετε και να πετυχαίνετε. Στη δεκαετία του 70. Υπήρχε μια υπόθεση όπου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εμπορίου, κάτι σαν τον ΣΔΟΕ, σκεφτείτε, έκανε αγωγή κατά τη Amway. Η Amway ήταν μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε και παλιότερε εταιρείε δικτυακού marketing στον κόσμο, και όταν άνοιξαν τα βιβλία του, είδαν ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μέσα στη δομή του δικτύου που κέρδιζαν περισσότερα χρήματα από του ανθρώπου που ήταν πάνω από αυτού. Και αυτό πραγματικά σώκαρε πολλού αρχικά. Κανεί δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Ασχολούμαι με τον κλάδο αυτό για περισσότερα από 18 χρόνια και έχω προπονήσει προσωπικά κορυφαίους ηγέτες από περισσότερε από 50 εταιρείε και δεν έχω δει ακόμα ούτε μία εταιρεία ποτέ όπου ο πρώτο άνθρωπο στην εταιρεία κέρδιζε τα περισσότερα χρήματα. Ακόμα και στην εταιρεία που είμαι τώρα, οι περισσότεροι σκέφτονται ότι αυτό που είναι πιο ψηλά θα πρέπει να κερδίζει περισσότερα χρήματα γιατί όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται κάτω από αυτόν. Ωστόσο, αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι στο διαδικτυακό marketing υπάρχει ένα όριο στο πόσα επίπεδα βάθο μπορεί να κερδίσει χρήματα. Για παράδειγμα, α πούμε ότι μια εταιρεία πληρώνει μέχρι 8 επίπεδα βάθο. Βέβαια, από εταιρεία σε εταιρεία αυτό μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με το πλάνο αμοιβών που έχει κάθε εταιρεία, αλλά ο τρόπο που δουλεύει είναι ο εξή. Α πούμε ότι στην εταιρεία μου μπορεί να κερδίζω χρήματα μέχρι 8 επίπεδα βάθο. Αν κάποιο που βρίσκεται στο ένα το επίπεδό μου φέρει έναν που δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα και κάνει πολύ μεγάλου τζίρου, όλα αυτά είναι έξω από το δικό μου πλάνο αμοιβών. Αυτό δηλαδή θα μπορούσε να χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα και οι συνεργάτε του θα μπορούσαν να κάνουν τζίρου που είναι μεγαλύτεροι από τον δικό μου τζίρο. Οπότε, αν και βρίσκεται κάτω από μένα, είναι μέσα στο δικτύό μου, επειδή είναι έξω από το πλάνο αμοιβών, μπορεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα από εμένα. Αυτό μάλιστα είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, συμβαίνει και στην ομάδα μου. Υπάρχουν άτομα στην ομάδα μου που μπορεί να κερδίζουν περισσότερα χρήματα από ,τι κερδίζω εγώ. Και ξέρετε πώ το ονομάζω αυτό. Δίκαιο Όλοι όσοι βρίσκονται σε μια εταιρεία δικτυακού marketing έχουν το ίδιο πλάνο αμοιβών. Αυτό είναι δίκαιο και έτσι θα έπρεπε να είναι. Ότι το πιο παραγωγικό άτομο θα πρέπει να κερδίζει τα πιο πολλά χρήματα. Σε αυτό το σημείο να σα πω ότι αν είστε σε μια εταιρεία δικτυακού marketing και θέλετε να μάθετε πώ μπορείτε να πετύχετε, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε να πιέζετε, χωρίς να παρακαλάτε και χωρίς να προσπαθείτε να μαντέψετε τι να κάνετε, τότε σίγουρα χρειάζεται να διαβάσετε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Μπορείτε να το βρείτε μπαίνοντα στο GreekCoach.gr Κάθετος book. Το βιβλίο αποτελείται από 52 μικρά κεφάλαια, τα οποία είναι γεμάτα με πολύ πρακτικέ πληροφορίε από το πώ ξεκινάμε, πώ να αναπτύξουμε την κατάλληλη νοοτροπία. Έχει σενάρια και μεθόδου προσέγγισης, πώ κάνουμε παρουσιάσει, πώ εκπαιδεύουμε του συνεργάτε μα. Και στο τέλο, κάθε κεφαλαίο έχει ένα αντικείμενο δράση, οπότε είναι πολύ πολύ πρακτικό. Για να δείτε περισσότερα και να διαβάσετε περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά και σχόλια άλλων που το διάβασαν, μπείτε στο GreekCoach.gr, κάθε book. GreekCoach.gr κάτω Book Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στι παραδοσιακέ επιχειρήσει και αν αυτό είναι δίκαιο. Είπαμε ότι σε μια εταιρεία δικτυακού marketing, το πλάνο αμοιβών είναι το ίδιο για όλου. Α δούμε όμω τι γίνεται σε μια παραδοσιακή επιχείρηση. Ο ιδιοκτήτη έχει μια ιδέα και λέει: Θα ξεκινήσω μια εταιρεία. Και τη στιγμή που ξεκινάει, είναι στην κορυφή από το τίποτα. Σωστά. Κάνει λοιπόν μια εταιρεία και ουσιαστικά στην αρχή είναι μόνο αυτό και η ιδέα του. Α πούμε ότι βρίσκει ένα συνέδριο που έχει κάποιε τεχνικέ γνώσει και μοιράζεται μαζί του ένα μερίδιο τη εταιρεία. Όταν πλέον δεν μπορούν να κάνουν οι δυο του όλη τη δουλειά, προσλαμβάνουν ακόμα ένα άτομο. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν έναν γενικό διευθυντή, μετά θα έχουν έναν πρόεδρο, θα έχουν managers και ένα σωρό άλλου υπαλλήλου που ο καθένα θα κάνει δουλειά που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τη εταιρεία. Και σε κάθε επίπεδο υπάρχει διαφορετικό καθεστώ αμοιβών. Οι managers κερδίζουν περισσότερα ανά ώρα από ότι εργάτε. Οι διευθυντέ κερδίζουν περισσότερα χρήματα ανα ώρα από ότι οι μάνατζερ. Ο πρόεδρο κερδίζει περισσότερα χρήματα από του διευθυντές και ο γενικό διευθυντή κερδίζει περισσότερα από τον πρόεδρο. Οπότε σε αυτή την εταιρεία έχουμε διαφορετικά επίπεδα και ο κάθε ένα έχει διαφορετικό επίπεδο πληρωμών και κανένα από όσου βρίσκονται σε κατώτερα επίπεδα δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα από αυτού που βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα. Δηλαδή, ένα εργάτη μπορεί να εργάζεται πιο σκληρά και περισσότερε ώρε από ένα διευθυντή αλλά ποτέ δεν θα κερδίσει περισσότερα χρήματα. Είναι δίκαιο αυτό. Όχι. Στο δικτυακό μάρκετινγκ όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία κέρδους και αυτό είναι που κάνει λοιπόν το δικτυακό μάρκετινγκ διαφορετικό. Όλοι έχουν την ίδια δομή αμοιβών και όλοι πληρώνονται με βάση την απόδοσή τους. Πτυχία, βιογραφικά, εμπειρία, παλαιότητα, όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Πληρώνει σε καθαρά βάση παραγωγής. Οι πιο παραγωγικοί κερδίζουν περισσότερα χρήματα και αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν πολύ στο δικτυακό marketing. Φανταστείτε το εξή: Να είναι κάποιο που να πληρώνεται περισσότερα χρήματα από εσά, απλά επειδή είναι περισσότερο καιρό στην εταιρεία ή απλά επειδή έχει περισσότερα πτυχία. Ξέρω πολλά ικανά άτομα. Εξαιρετικά παραγωγικά, τα οποία σε μια παραδοσιακή εταιρεία θα έπαιρναν το βασικό μισθό, πολύ λιγότερα χρήματα από με πτυχίο. Που στο δικτυακό μάρκετινγκ μπορεί να κερδίσει 10 φορέ περισσότερα χρήματα από ότι κάποιο που έχει πτυχίο. Όχι ότι παίζει ρόλο το αν έχει πτυχίο ή όχι, ούτε μειώνουν την αξία των σπουδών. Απλά έχει να κάνει με την παραγωγικότητα και όχι με κάτι άλλο. Το οποίο μου φαίνεται και είναι ένα πολύ πιο δίκαιο μοντέλο. Εσεί πιστεύετε ότι είναι δίκαιο αυτό. Θα ήθελα να ξέρω την αποψή σα σχετικά. Γράψτε τις σκέψη σα στα σχόλια ή αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό με αυτά που συζητήσαμε στο σημερινό μάθημα. Για να δείτε περισσότερα τέτοια βίντεο ή άρθρα, μπείτε στο GreekCoach.gr κάτω blog ή κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Αν είστε σε μια εταιρεία και θέλετε να σα βοηθήσω να βάλετε ένα πλάνο δράση που θα σα κάνει περισσότερο παραγωγικού ή αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με μια εταιρεία, ζητήστε να κάνουμε μια επιχειρηματική ανάλυση μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάτω στο free. GreekCoach.gr κάτω free. Είναι δωρεάν. Είμαι ο Δωρή Σαραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.